Ми не можемо залишатися осторонь та спостерігати, як окремі політики, котрі десятиліттями співпрацьовували з Росією, працювали в її інтересах спільно з визнаним та засудженим українським судом, з і колаборантом Віктором Небридчуком намагаються використати тиск на угорську спільноту на Закарпатті. Ми, представники угорської національної спільноти, які проживають на території Закарпаття, є громадянами України, невід'ємними, інтегрованими членами українського суспільства. Ми рішуче засуджуємо порушення законів та Конституції України, прояви синопопії і політичного тиску щодо спільноти з боку народного депутата України Віктора Балоги та його підпотрійні структур і чиновників.